بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بدون رغي كتير ندخل في التفاصيل. النهاردة هنشرح معاكم ازاي الغي زر اضافة صديق من على الفيسبوك الى زر المتابعة. بدل ما حد يبعت لي طلب صداقة هيعمل لي متابعة على حساب الشخصي بتاعي في الفيسبوك من خلال الايفون. من خلال الايفون. طيب اول حاجة بندخل على حساب الفيسبوك. تمام? قبل ما ادخل اشرح لكم الموضوع هدخل بس على حسابي الشخصي علشان اشوف الحساب عندي موجود ايه زر اضافة صديق ولا متابعة طيب انا هدخل على تلات شورة دول اللي جنب تعديل ملف الشخصي وهكتب عرض كما يظهر الاخرين اه زي ما انتم شايفين كده اضافة صديق ومراسلة مفيش متابعة احنا هندخل بقى نخليها متابعة هنرجع تاني للحساب بتاعنا تمام طيب اسفل اسفل الشاشة يسار خالص كده هتلاقي حاجه اسمها القايمه وموجود عليها صوره ملف الشخصي بتاعك هندخل عليها هتظهر عندنا حاجه اسمها الاعدادات والخصوصيه هنضغط عليها تمام هنضغط على الاعدادات طيب في حاجه اسمها اعدادات الملف الشخصي اول حاجه خالص اول حاجه ملف الشخصي حاجه اسمها اعدادات الملف الشخصي هندخل عليها وهندخل على اول خيار بالنسبة لنا برضو مكتوب خصوصية الملف الشخصي. تمام. هننزل تحت شوية. هنلاقي حاجة اسمها طريقة عصور الاشخاص عليك والتواصل معك. من الذي يمكنه ارسال طلبات صداقة اليك. لو انت خدت بالك من تحت خالص كده في كلمة الكل. احنا ندخل على الخيار ده. هنلاقي موجود الذي يمكنه ارسال طلبات الصداقة اليك. الكل. احنا هنخليها بكل بساطه خالص اصدقاء الاصدقاء. تمام؟ خلاص كده خلصنا مفيش اي مشكله خالص. هنرجع تاني للملف الشخصي بتاعنا وندخل على التلات شرب ونشوف عرض كما يظهر الاخرين هنلاقي موجود حاجه اسمها متابعه ومراسله. اضافه صديق خلاص اختفت. كده ما حدش يقدر يبعت لنا طلب صداقه وكل اللي يقدر يعمله لنا لنا متابعه فقط. كده خلصنا. كل بساطه خالص مفيش اي مشكله آه الكومنتات تحت اللي عنده اي استفسار بخصوص الموضوع ده ما ظهرش معاك الموضوع ده لاي سبب ما انا هقول لك ايه السبب وفي نفس الوقت اي حاجه عاوزين تستفسروا عليها بخصوص الفيسبوك اضافه او حذف اي حد آه كمان عندنا تويتر وكمان عندنا الايفون اي حاجه بخصوص الايفون الاعدادات الايفون اي حاجه بخصوصها عاوزين تستفسروا عليها يبعطونا تحت في الكومنتات واللي هنشوف اللي الناس عاوزة تستفسر عليه وهنعمل بيه فيديو. شكرا. اتمنى نكون قدرنا نوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة. و...